هذيك اصل الواليد كيفاش تجي في هذه التيفي باش دايرين دايرين واحد الجمعيه فهمتى ولكن ما خلاش يوقف معنا أو ليس الله بخير الله يحفظك بارك الله فيك مزيان يعني اه في انا الله يحفظك الشيء هذا كديروا للساكنه ديال السمار يعني باش تنقوا شويه ديال اشويه ديال السعاده وشويه آه. ديال الاحتفال وهذا الشيء فينا من الصغر فين ديني على جدودنا وعلى والدي آه. فهمتي آه. الله يحفظك الأصدقاء آه. دياله اه احنا واحد 10 دراري ولا دراري 9 كان كنجمعو من العيد كبير العيد كبير. شي سيمانه قبل العيد فهمتي كيفاش كنوجدوا شي سيمانه قبل العيد اللباس هذا والجلود المبادره منكم شي هياليكم الله يحفظك صار ما كاين آه. لا جمعيه لا والو دايرين دايرين واحد الجمعيه فهمتي آه. ولكن ما لقيناش اللي يوقف معنا. أو ولا يساندنا شي واحد فهمتي اللي يوقف معنا <تصفيق> لقينا يعني. شي واحد اللي كتيروا من العمله اه من العيد كبير العيد كناو هادشي هذا علاش لا بين في نطوروا هادشي بين نطوروا بين نمشيو في مدارس وهادشي ولكن خصنا حنا خدمه واحد شويه بزاف معكم في مركز دقر. اه على آه. بنادم شي حاجه آه. كم اه كنشوفهم على بنادم ما تيقول لنا صافي جو عندي كنجي عندهم ما كنلقاوش اه بزاف واش محتابك وبزاف ديال الناس كنسطوبني هذا مضرور في الزناقي مضرور باش ردتيناش بالعيش الله حافظك خويا عب الحق خلاطي عبد الحق مخيمات الربيب مزيان الله يحفظك جو رئيس الفرقه اه اه الله يحفظك. الله يستر ليك مزيان. أمين أخويا الله يحفظك شكرا لك أخويا شكرا. بزاف بزاف أه الله يحفظك شكرا أخويا شكرا أه الله يحفظك أخويا شكرا أخويا شكرا للقناة ديالك أخويا الله يحفظك الله ليا الله يحفظك. ما ####شنو سميتك موعد ياك... المشاهدين أه. yeah. على عزيزتي كما تشاهدون تحياتي لك الله أهلاً, اهلا مرحبا والله الا خير الصحافه وشفتي فين تو فين تو فين تو فين تو بغينا ندخلوا السمارة هاد الـ هاكاك الله يعينكم الله يعينكم الشاتي في السلام عليكم السلام عليكم مبروك هو سركم تسعيد وتساعدوا نقولها بلا جوج الله يعينكم ومبروك العيد وكل صحة وأنتم طيبين بارك الله فيك أحنا في, في السمارة نحب أنا نعمل هذا للا... اسمه هذا للا... الكرنفال احتفال <تصفيق> على الأضحية تمام أضحية أودي أودي أودي سي احمد الشايني احمد ساكن في الفتش ايه رز الكاسه عطيتي كاسه في الفتش هذيك الكاسه في الفتش والخضري الحلاق خضري الحلاق تاما تاما السلام عليكم بهذا برك عواشركم حنا كنتواجدوا في السمارة اجواء جد جد شيقة وسعيدة ودي كل عام وحنا فرحانين حي الولاد الربيب الرجولة عطيلها شكري يا دكتور شكرًا في إحدى الأماكن دكتور شكرًا إحدى الأماكن دكتور شكرًا إحدى الأماكن دكتور شكرًا إحدى شكرًا شكرًا شكرًا شكرًا شكرًا تريحوا هذا خلينا نهدرو لا لا خلينا نهدرو خلينا نهدرو هكاك عبد الرزاق تحياتي <تصفيق> لولاد الربيب وديما حنا حنا المناشطينات السمارة هذه وتحياتي لولاد الربيب واحد وتحية لولاد بالسماء خاصة الله يحفظك ليا وتحياتي للجالية السمارة كاملة تحية للجنوب وشكرا الله يحفظك ليا مشاهدين الأعزاء، تحياتي لكم جميع المشاهدين الأعزاء كما تشاهدون هذه أجواء العيد في مدينة سمراء أنا هادشي مزيان وفين. نشطر فيه شويه وقت العطله. أه. أنا شويه. العيد. بخير السلام عليكم حنا في السماره. مبروك مبروك العيد وديما. الله يحفظك وديما. الله من الله تحية الساكيه تحية له عمرك العيد عمرك العيد تحياتي <تصفيق> لكم مشاهدينا الأعزاء في كريم من مدينة سمارة. جينا نشطو جينا نلعبو كنا جينا نلعبوا، أه. مزيان، مزيان، حقك، آه. كانت جيتي كتقرا مزيان، صافي نشط نهار أشاطر، يلاه لا صاير؟ عليك؟ لا. جيتي هنايا الساحة؟ إيه. مزيان ما عليكش، عيطتي مزيان؟ آه. عيدكم مزيان، مبروك. ايتاكم برات الله يبارك فيك الله يبارك فيك محمد امين محمد امين محمد امين عليك لاباس شت غادي الله السلام عليكم بالسلام. بخير؟ لاباس؟ الحمد لله. سميتي محمد؟ كده انت لاباس الحمد لله. بارك آه، فينا السحب بس آه، باش آه، آه، نفوز على راسنا في الحمد لله ننسونا. اصحابك؟ اصحابك اصحابك ديروا يا عليكم شكرا لك. أنا شباب الرحمة. تمتيا ومحمد ام محمد الخضر في, في, في, في العيون مشى العيون <تصفيق> متتبعين ديولي ما بغاوش يظهرو ماشي مشكل عادي من حقكم سميه رضا رضا فوالشيء يعني. رضا مشرف اخويا تحياتي ليك زين الدين بشرف ديال تحياتي لكم تحياتي لكم من هنايا هنا التحيه السميه زين ناس التحيه زين الدين السكينة ديال الربيه بتحيه لكم تحياتي جميعا تحيه الكويس ضروري باشير باشير والله ما نتحيا يعطيك تحياتي تحيه المخيم السلام عليكم خوتي تحيه الاولاد ربي واحد ربي جوج وليحسانه ربعه اولاد عمارات تحيه <تصفيق> تحياتي <تتحدث> السلام عليكم دعاء ليخ عليك. كنشكر آه, الناس كلهم عيد مبارك سعيد كنشكر الناس المراك كلهم وتحياتي آه, للاستاذات ديالي <تصفيق> شكرا لك كثيرًا شكرا, لك كتيرا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شكرا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>